Studené, teplé. Studené, teplé. To je zvláštní. Všimli jste si někdy, že při stejné teplotě okolního vzduchu nám mohou předměty připadat různě teplé? Co zatím ale stojí? Může za to fakt, že různé materiály mají odlišnou teplnou vodivost, takže se nám při doteku může zdát jejich teplota jiná, Ačkoliv teplota okolního prostředí je stejná. Některé materiály vedou teplo lépe, některé zase hůř. Oba typy materiálů mají však své využití, pokud je využíváme na správných místech. Nejlepší teplnou vodivost mají kovy. Pokud vezmeme do ruky tento hliníkový plíšek, zjistíme, že se nám pocitově bude zdát relativně studený. Je to způsobeno tím, že z naší ruky rychleji odvádí teplo, protože má dobrou tepelnou vodivost. Špatnou tepelnou vodivost má například třeba tohle dřevo. To nám bude připadat teplé, protože jeho povrch se zahřívá od naší ruky. Špatné vodiče tepla jsou obecně dobrými tepelnými izolanty vnějšího prostředí a můžeme je využít například na zateplení domů. Přesně to je důvod, proč domy zateplujeme polystyrenem nebo izolačními pěnami. V domech z kovou by nám asi bylo v létě pořádné horko a v zimě bychom naopak mrzli. Na druhou stranu je to také důvod, proč nám domovy vytápí kovová topení, a ne dřevěna. To bychom se asi moc neohřáli. Můžeme si to názorně ukázat na jednom z našich exponátů. Na začátku jsme si ukázali příklad dlaždiček a koberce. Dlaždička mi na dotek připadá o hodně studenější, než koberec. Jde ale jen o pocit. Když vezmu do ruky tenhle teploměr, zjistím, že skutečná teplota dlaždiček, koberce, kovu, dřeva a plastu je prakticky totožná. Pocitová teplota se si sice liší a kov a dlaždičky mi připadají výrazně studenější než koberec, dřevo a plast. Teploměr nám ale ukazuje téměř stejná čísla. Když na tím tak přemýšlím, napadají mě hned dvě po naučení. Prvním je, že ne všechno je tak, jak se na první pohled nebo v tomto případě spíš dotek může zdát. Druhým je, že ačkoliv je koberce neustále potřeba čistit a luxovat, což je bez zesporu velmi opravné, pořád je to lepší, než chodit po studených tlaždičkách.